I denne videon skal vi snakke om samarbeid ved hjelp av et videomøteverktøy. Med videomøteverktøy så opphever du jo geografisk avstand. Du kunne selvfølgelig tatt opp telefon og snakket med personen, men jeg synes det er mye koseligere å se de du skal samarbeide med, og jo viktigere og längre lengre samtalen blir, jo viktigere føler jeg dette blir. I denne videon ska vi gå gjennom ulike forskjellige møteverktøy men det enkelste här ofte det bäste. O det förste programmet vi ska se på er det som är vår favorit. Det är heter whereby.com. Slik ser det ut når du kommer in på startsin te Weby försången. Egentligen så är det en betalingsstännste, men de la dig få tillgang till ett rum gratis och det rumma har du så länge du vill. I det rumme så kan du samarbede med fire mänker på video. Og da må du rett og gå inn og opprette en bruker, og så opprette navn på et rum som du bestemmer selv eh, ved å trykke här på get started. Så må du opprette kontoen, och så må du bestemme vad som kommer etter whereby. Så det som her heter Magnus Nord kunne vært navnet på rommet mitt, og da kunne jeg allt gikk fra meg whereby.com slash Magnus Vi møtes der for å samarbeide. Jeg har kjøpt meg proff versjonen av whereby og på mukene på Høgskolen i Østervoll så bruker vi whereby.com slash heofmuk til å veilede studenter. Det er ingenting i veien for at du bruker gratis versjonen. Det som er forskjell i betalingsversjonen, det er at du kan ha flere, opp til 12 brukere inne i rommet samtidig, og en del andre ting. Da har jeg fått med Ole. Hei Ole. Hei Magnus. Ok, la oss titte på hva vi kan gjøre for noe i dette verktøyet Whereby. Enkelt og greit, vi anbefaler likevel at man bruker nettleseren Google Chrome eller Firefox, når man bruker dette verktøyet. Vi har litt dårlige erfaringer med andre typer nettlesere. La oss titte først nede på skjermen vad vi har der. Där har vi en chat, så vi ser jeg trykker på Open chat, så kan for exempel Ole sende mig en melding på chatten. Og her ser vi at Ole skriver, og han kan lige min lenker og dele filer hvis han måtte ønske det. Nå kunde jeg for exempel valt at vi så på denne videoen sammen hvis jeg hadde ønsket det. Jeg går nå og lukker igjen chatten på denne måten. Her nede så er det viktig å trykke på mikrofon på og kamera på. Det er da i forhold til å slå på lyd og videobilde. Første gangen du går inn programvaren så spør programvaren om den får lov til å bruke mikrofon og webbkamera ditt. Og det, i alle sånne typer programmer så må du si ja til det for at dette ska fungere i betarringsversion så kan man jjre optak av det vi vijør, men det kan som medænder det deletne mulighheten til å dele og deler Sharm. O se for exempel får man at vi for exempel ska kunne samskrive om ett dokument, mens vi har et videomøte. Ole kanker du dele og vis oss ett dokument. Här på denne måten så kan jo nå ole for exempel highlight deler av teksten i forhold det vi snakker om. Og hvis Ola hadde gitt meg en delingslenke på chatten, så kunne vi jo skrevet samtidig inn i dette dokumentet. Og disse tjenestene med å dele skjerm og chatte, det finner vi igjen i de aller fleste andre videoverktøy også. Skype kommer nå mer i to forskjellige versjoner. Til venstre så ser du Skype, og til høyre så ser du Skype for Business. Som privatperson så er det kanskje enklest å bruke Skype. Her oppe så kan du skrive inn navn på de du søker opp eller prøve med e-postadresser og jeg prøver nå å knytte kontakt og si hei til Ole Andreas Vang. Nå avventer jeg å få et svar av Ole Andreas og når han har svart meg så kan jeg prøve å starte en konversation med han og sier at Ola setter in og skriver en på chatten, ja da kan jeg gå opp på toppen og velge enten å en lydsamtale eller sette en videosamtale. Og det jeg kan gjøre er at det kan også trykke her på plus for å legge til flere personer i denne samtalen. Jeg trykker nå på videoanrop med Ole. Hei Ole! j! Nå har vi uppe på vanlig Skype och det som skilliller här är att vi har enkel väldig manga av de samme funktioner som tillre. Vi har en chat man kan trycker på för å skriva det man mot önske. Vi har den knappen med medtors charmmer som är deller charmm. Här kan jag välgå de en av charmrme men med Ole olevis det motå önske det. Uh, og vi har altså basically veldig mye av den samme funksjonaliteten som vi hadde i Whereby. Da ser vi ha på denne tjenesten, og så uh, går vi over til Skype for Business. Skype for Business er noe du bruker på jobben. Og nå er Ole en kollega av meg, så da begynner jeg å skrive Ole, uh, og der ser jeg Ole Andreas Wang kommer opp. Det du ska også vite det er att i og med at han er grønn så betyr det at han er online. Hvis man er gul så er man logget på, men har ikke varit aktiv på maskinen på en stund. Nå dobbeltklikker jag på Ole. så här har jeg da valget mellom å starta en samtale med lyd eller en med video. Jeg prøver igen med video. Trycker på start min video. Hallo i Skype Business. Hej Ole i Skype Business, og som vi ser så er det ganske mye det samme som vi opplevde tidligere. Her kommer det riktig nok noen feilmeldinger, men det skal vi ikke bry oss så mye om. Det pleier å fungere som sånn noenlunde for det. Vi har chatt også her, riktig nok på motsatt side. Vi har muligheter for å stoppe video, ordentlig lyd, og vi kan velge her å dele innehåll. For eksempel la oss og nå ser jeg at Ole skriver noe i chatten. Han kommer med et smilefjes og da kommer det opp i chatten her borte. På delet skjerm så kan jeg velge del skrivebord og da velger jeg dette skrivebordet som vi er i nå som jeg ønsker å dele med Ole. Noe som skiller sig ut i forhold til andre verktøy på Skype for Business er at jeg nå kan gi kontroll til Ole på min skjerm. Så nå trycker jag på gi kontroll på dette volge här uppe. Och då må väl du, Ole, si ja och ta över kontrollen på skärmen min. Nu har jag kontrollen. Nu skriver, nu skriver jeg på din PC. Så för exempel en vägledningssituation, så är dette väldigt käckt visst man för exempel ska visa nå på en datamaskin, så kan man ta över kontrollen. Och så må jag efteråt, så må jag då stoppa. Denne funksjonen, da går jag opp på toppen av skjermen, da kommer denne fram, och så trycker jag på eh, Ta tilbake kontroll, og så er det tilbake jeg som styrer, og så stopper jeg også delingen av skjermen, eh, og så er vi tilbake i den vanlige videomøtesettingen igen. Nå har jeg flyttet meg over til Outlook og ska gjøre en avtale om ett møte. Da inviterer jag deltaker, så da går jag på Invitere deltakere. Da begynner jeg å skrive, finner Ola Andreas Wang, trykker på den. Men denne gangen så skal vi ha et videomøte, og da ska vi bruke Skype for Business. Så da går jag in og så trycker jag på Skype-møte. Og så skriver jag eventuelt in den beskjeden som ska være till dette møtet, og så sender jag denne møtet samtidig som jeg lager den i egen kalender. O når det kommer opp en påminnelse om dette møtet så kan alle møtedeltakerne klikke på denne linken som ligger her i mailen og de vil da komme in i et felles videomøte i Skype for Business. Microsoft satser nå stort på samarbeidsverktøyet sitt Teams også i forhold til videomøter. For i Teams så er det jo sånn at man tilhører ett team med x antal medlemmer, og så kan man da gå ned og så kan man bare starte et videomøte med teamet sitt inne i Teams. Vi har også muligheter å gå på anrop där man kan lage hurtig anrop til personer eller lage en gruppe som man vill ha videomøte med der og da där man søker opp innenfor egen institusjon. Dette fungerer veldig godt innenfor egen institusjon og fungerer veldig dårlig utenfor egen institusjon. Jeg kan også gå opp på toppen her, og så kan jeg begynne å skrive. Og der får jeg opp Ole Andreas Wang, på den, og her er det et par symboler som vi begynner å bli kjent med nå, nemlig dette med å dele skjerm, ringe telefon og ta videomøte. Vi prøver et videomøte. Hej dette er Ole fra Teams. Og da har vi kommet til Team så den har også noen nye muligheter som du ikke har så mange andre steder. For eksempel så hvis jeg trykker på disse tre prikkene nå ser vi at Olav har fått personer i bakgrunnen de jeg ikke sikkert vi vil med. Så kommer man gå inn og velge gjøre bakgrunn uskarp med å disse tre prikkene og da forsvinner de andre i bakgrunn i samtalen. En annen spennende ting i Teams det er at når vi trykker på del så får vi mulighet til å dele alle som er åpne i Teams, og vi kan dela for exempel PowerPoint presentasjonene som vi har hatt åpent i det siste, eller vi kan bla oss gjennom. Og borte til høyre her, så kan du velge at personer som kan få lov til å bla gjennom for eksempel presentasjonen på egenhånd. Den andre styrken til Teams er jo at det er et samarbeidsverktøy, og at hvis man bruker dette som samarbeidsarena, så er det helt naturlig å bruke Teams som videomøteverø je. Ett ant lette länglig videomötteverktej er Messenger i Facebook eller som selvständig app. Här har jag fundet fram til Ole och här kan jag nå enten starte en vanlig samtale eller en videosamtale jag trycker på start. Och nå må je tillla at Facebook bruker, mikrofon och kamera som i alla ander disse apperne vi er i gang med. Jeg ringer opp Ole. Och där er Ole, og denne gangen så tar du det på mobiltelefon? mobiltelefonen. Eh, det er jo fint at den er tilgjengelig i mange forskjellige plattformer, og denne her er veldig enkel. Så når jeg skal kommunisere med min mor og far så er det som regel denne tjenesten jeg bruker. Den har en drawback, den har ikke muligheten å snakke med mer enn én person om gangen, og det er av og til vanskelig med skjerndeling hvis man er på devices som telefoner eller hvis man er på iPader. Og Ole bruker muligheten til å legge på litt layers oppe på sin video akkurat nå. Da vi prøvd å gi deg et lite innblikk i diverse videomøteverktøy og diverse forskjellige funksjonaliteter som skiller de. Men det du så håpende sitter igen med, det er att dette med videomøteverktøy, det er ganske solikt. Det er lyd, det er video, og det er deling av skjerm, og så er det et par andre diverse tilleggsfunksjoner. I tillegg så må jeg jo si at det finns to andre som vi ikke har vært igjennom, Google Hangouts, og kanske ikke minst WhatsApp. WhatsApp er verdens største videomøteverktøy, og den er spesielt stor i Asia. Men vi valgte å ta utgangspunkt i de vi tror er mest aktuelle i forhold til å samarbeide mellom norske elever, norske studenter i en norsk utdanningssammenheng.